взять и оставить Нечего говорить, все стерпить не залили. Обстрел відбувся в ночи. Подъезд я не зашла, оно было все здесь разбитое. Это мы уже своими силами как бы зайти сюда. И теперь, конечно, открыли, сломика открыли. Ну, вот все эта кухня. Была кухня. Зал. все разбитая. Что не подходило. Это детская. Дёдзез было нам, а вовремя уехали. Гаражі, сараї, дахи житлових будинків, шибки Супутникові антени, дитячі майданчики – все вщент. Це не перше влучання в житло мирного населення у цьому мікрорайоні. Зараз буде працювати комісія, яка буде проводити комісійне обстеження, візуальний огляд, і за результатами комісія буде вже визначено чи потребує подальше технічного обстеження. Ну і за результатами вже технічно будемо вирішувати. Наразі приїхала бригада, видає плівку для того, щоб окна хоч якось закрити, і будемо знімати розміри під восьби плити, для того, щоб зашити людям Сюди снаряди поцілюють не вперше. «Три. Три. Два перших. 800 метрів у мене сіли на рибалці. За халбом, за металічним. Вторая прилетіла падала напротив школи. За один день. Второй прилет. Дві ями, одна перед в втора на дорозі і ось третій Було пошкоджено кілька будівель, деякі з них взагалі зруйновані. Ще. Загиблих серед цивільного, за інформацією, станом на 17.00, немає. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.